يدبه الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان بقداره ألف إلى ربكم ترجعون ولو ترى المجرمون عند ربنا أبصرنا وسمعنا نعمل خبوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله اكبر الله اكبر تتجافى جنوبهم عن المضادع يدعون ربهم خوفا وطمعوا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ولنذيقنهم من, من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن علنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يُخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ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 إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ين او more فوقاهم <تصفيق> الله شر ذلك اليوم ولقاهم نقرة وثروا وجزاهم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 صلقناكم وشددنا أسركم وإذا شئنا بدلنا أمثالكم تبديلا إن هذه تذكرة فمن